No, snad se dostanu na vysokou školu, abych mohla v tom pokračovat a mezi tím, než snad eh, budu chodit na vysokou školu, tak budu mít další prázdniny, takže asi budu cestovat nějak. A, až dokončím magisterský studium, tak přemýšlím, že bych eh, navazoval na doktorský studium, ale tím si ještě nejsem jistý a určitě budu muset pracovat už, abych si vydělal nějaké peníze, takže pracovat nebo a, doktorský studium možná oboje, když by to šlo skloubit. Hmm, tak já bych teď měl právě pracovat jako statistik, takže na to se těším, že budu pracovat i se softwarem, který mám rád a budu se učit nějaké nové věci v oblasti práce s datama, takže na to se těším. No, to je otázka. <laughs> to je asi ta nejtěžší otázka. A rád bych dělal auditora.